Τα σδόια. Άλλα μέρος το πρώτον. Χεν. Χε ψούχε. Το λεπιδόπτερον. 2. ο βομβουλιος. Τρία. Χε αριγγε. Τέσσερα. Χε αμία. ο τροόκτες. Πέντε. Χω γυρίνος. Χεξ. Χε το κέιτος. 7. Ο κόχλιας. Οστρακερό. Ελέιμαξ. Ανώστρακος.